بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبتي في الله والذي فلق الحبة وبدا النسمة إني أحبكم في الله. يقول الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني احنا محتاجين الموضوع ده يا جدعان نبقى ذاكرين يا الله سبحانه وتعالى في كل الاعمال بتاعتنا حتى تكون سهله وبسيطه كده يعني الواحد لما يعمل عمل اعمال المزرعه اليوميه وهو يذكر يابا انت ايديك شغاله ورجلك شغاله وجسمك شغالة حتى وهو اما لسانك ما بتعملش فيه حاجه فلسانك شغلته ذكر لله سبحانه تصبح في معيه الله سبحانه في حفاظه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يسخر جنود لك تساعدك في, في شغلك طول ما انت ذاكر لإن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذي يذكر ربه حي ولو توقفت أعداؤه، والذي لا يذكر ربه ميت ولو تحرك بين الأحياء. أحبتي في الله موضوع النهارده هنذاكر مع بعض، هنذاكر مع بعض أسباب انخفاض هرمون الذكورة في الأرانب. هرمون الذكورة في ذكورة الأرانب. ان شاء الله ما بالدعاء بإذن الله ودعم القناة بالاشتراك وتدعيم القناة واعجاب او اي حاجة يعني فضل منك ليس امري يعني بحيث اننا ايه حتى الموضوع ده ينتشر يا عم على ام أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويلاقينا مع بعض إن إحنا يعني بنحب بعض ونشجع ونجج... بعض، الله سبحانه وتعالى يرفع عننا البلاء والوباء والغلاء، والله سبحانه وتعالى يبسط لنا رزق لما إحنا يكون لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا شعوب وقبائل حتى نتعارف، لما نبقى نتعارف لما نبقي نتعرف علي عدو بعض ونسأل بعض ونكرم بعض باشتراك أو لايك أو شير أو أو آ... اي حاجه يبقى الله سبحانه وتعالى يعني شايفنا بنحب بعض فيرفع عننا ويعطينا ويوسع رزقنا سبحانه وتعالى انا وانتم وامه النبي كلها حق السماء على النبي ما هي اسباب انخفاض هرمون الذكوره في بكر الارنب في البكر هرمون انخفاض هرمون الذكوره تنخفض هرمون الذكوره ينخفض هرمون الذكوره في الارنب بسبب ثلاث اشياء ثلاث اشياء اول حاجه اول شيء التغذيه التغذيه المفروض ان احنا بنغذي فيه تغذيه لل... في علف للامهات وعلف للتسميد وعلف للذكور احنا ما بنعملش كده احنا بنجيب كله ال... كله بناكل كله مرضعات فبالعمليه فب... بتبقى شويه ايه بتبقى ضعيفه شويه على إيه؟ على الذكور ثاني حاجه يبقى ايه عدم تغذية عدم اكتمال العرب بتغذية الأرنب اللي رفع هرمون الذكور تاني حاجة إن كثره يعني عندك نوتيه كتير كتير على الأرنب على الأرنب على ذكر الأرنب فكثره وزن الذكر عليه يضعف من هرمون الذكور يضعف من هرمون الذكور تلاتة ترك الأرنب فترة ما ما ما ما ما يقومش بعمليه الوزن ما يقومش بعمليه الوزن تخفض هرمون الذكوره يبقى احنا عندنا ان احنا بناكل ما بناكلش غذاء لوحده للاجنب للذكوره عندي ما لهاش غذاء واحد ما بجيبش غذاء لها لها لها غذاء بس من غلاء من غلاء العلاف ومش هجيب بقى تسمين وهجيب مرضعات وهجيب للذكوره فانا بجيب نوع واحد واكل بيه كله فطام وكره واغاني ونتي وكله. فايه؟ لازم اتدخل زي ما اتدخلت قبل كده مع الامهات وهي شار في الحمل وهي بتولد واتدخلت مع الانانب الصغيره مع الخلفات وكل ده هو اتدخل لازم اتدخل مع الارنب لان ما بيجيلوش غذاء معين له حتى يعمل على رفع المن الذكور. لا. طيب بعمل ايه؟ حاجه بسيطه يا جدعان. إن شاء الله بإذن الله تكون حاجة بسيطة وخفيفة ما فيش في أي حاجة في بيتنا وموجودة في كل حد إحنا عارفين كرجال إن فوائد الجرجير عندنا بسم الله ما شاء الله يعني إحنا بنحش في حش وبنأكل فيه أكل فأنا بعمل إيه إن كل يومين كل كل يومين كل ثلاثة بجيب رابطة جرجير هي واغسلها جامد بسم الله ما شاء الله وأتركها الجفاف. وببدا ان انا ايه اجيب الذكور اللي عندي واكلها واكلها ليه الجرجير واكلها ايه الجرجير وانا قاعد بسلة باكلها ايه الجرجير هتبص هتلاقي ان شاء الله باذن الله هتلاقي سرعان في خفضه الـ في الهرمون الذكوره اترفع اترفع في الايه في الانب بحاجات بسيطه اهو يعني بجيب ربطه لو انت عندك ارانب كتير آه عايز ترفع منها وتحطها يعني بسم الله ما شاء الله ان هي ايه؟ ربطه صغيره اهي وبغسلها وبلف بها على الدكوره وايه؟ احطها بها على الدكوره واكلها. ماشي يا جماعه؟ في حاجات بسيطه يبقى ديت حاجه بسيطه يعني قاعدين جرجير ما فيهمش حاجه يعني ان كل يومين ثلاثه تمشي على الدكوره اللي عندك تاكلها ايه؟ شويه جرجير كده وايه؟ تبقى ميمين. فالجرجير احنا عارفين ان هو بيعمل على زياده هرمون الذكوره عند كل الذكور البشر الحيوانات ارانب اي حاجه يبقى انا ما احملش في الموضوع ده لانه هو هيبقى لو انت اهملت فيه هيحط من الانتاج عندك فهتخسر، فانت عايز ايه؟ ان انت عايز ايه؟ ان الدكر يرمي معاك عدد مع النتايه حتى الواحد يلم نفسه ويقدر يشتغل، فانت على طول كده تعرف لو انت عندك, عندك الامهات بتجيب عدد قليله اهتم بالدكر، اهتم بالدكر، ربط الجرير، طب انا عندي في الكره كتير ومش كل شويه اروح اجيب حزمه جرجل وبتاعه وكده، ممكن اجيب اجيب رابطه واحده زي ما انا بعملها اجيب رابطه واغليها في ميه واصفيها وايه؟ واحطها في جدر الميه، واحطها في جدر الميه. هيبقى هاكل منه بقى العيال والاولاد وهيبقى كله بسم الله ما شاء الله زي ما انا بعمل، بس لما كنا عندي فاي شويه يعني رايق كده ولا حاجه باخد وانا طالع معايا ولا جاي رابطة الجرجير واغسلها واكلها لايه؟ للذكوره الارانب عندي بتبقى بسم الله ما شاء الله جميله جدا وتبقى ايه؟ حلوه وترمي معايا عدد كمان حتى نقدر نلم نفسنا ونعدي الموسم على خير يا جدعان واقسم بالله يعني الحمد لله يعني انتوا عارفين الجرجيل وفوائده لينا كلنا واحنا دايما يعني ما فيش اكله تتحطش فيها جرجيل فما بالك ان الذكر اللي انا بسم الله ما شاء الله ممكن يلقح انثى واثنين وثلاثه في اليوم فقد ايه محتاج غزه قد ايه محتاج مراعيه مننا فحتى سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ايه يعطي الدنيا الله سبحانه وتعالى لكل مجتهد نصيب، الدنيا كلها الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يحب ومن لا يحب انما لكل مجتهد نصيب. فأدعوكم ان شاء الله باذن الله يعني لا يعني تشتركوا معنا في قناة دعم القناه و وانا عارف ان انتم اصحاب فضل علينا بسم الله ما شاء الله ونحبكم في الله والله ما جبنا ولا عملنا على الموضوع ده هو ما في غرض من اغراض الدنيا خالص الا ان احنا نحبكم في الله وتحبونا في الله واللي عنده علم يعني ما يكتموش مع يعني ملحوظه يقولها لإن من جاء اللي عنده علم في في أي موضوع وكتمه يأتي يوم القيامة ملجما بالجم المار لا أنا ولا أنت هنقدر نستحمل الموضوع ده. فإعطي اللي عندك، إعطي الله يزيدك، طلع اللي عندك إن كان صح، إن كان صح يبقى أنت فدت بيه الناس، إن كان غلط يبقى أنت طلعت الغلط، الناس صححت الخطأ اللي عندك، يبقى أنت كده مستفاد حتى لو أنت طلعت غلط أنت مستفاد. المجتهد له ايه المجتهد له اجر لو خطأ لو اخطأ له اجر لو اصاب له اجرين فحنا حتى لو عندك معلومة غلط طلعها طلعها بحيث ان هي يجيلك الصح بتاعها الاخوة بسم الله ما شاء الله على النت ما بيسيبوش حاجه وكلهم اصحاب جهد واصحاب فضل بسم الله ما شاء الله ويحبوا الناس كلها والخير يوصل للناس كلها انك تفيد وتستفاد من من مننا كلنا يعني سبحان الله يعني احنا جايين عشان نتعلم من بعضنا نتعلم وبعدين تديني ولا نديك تبادل خبرات تبادل خبرات فقد ايه نحقق الموضوع ده مع بعض كلنا باذن الله وما اطولش عليكم ودي كانت معلومه النهارده اهم حاجه في المزرعه حتى حتى تزيد كفاءه الانتاج عندك ايه زياده هرمون الذكوره لل للقطيع عندك هرمون الذكوره ايه للقطيع بحاجات بسيطه هي وممكن آه تحط زاويه هي السيلينيوم لو انت معاك فلوس شويه في الماء زهر أو أو أو آه هي تحط في الميه زي او او تحط في او تدي حق أو ما عندي مالتي فيتامين برضه أوقات أجرأ على الذكر أنا مالتي فيتامين بس أنا بقول لكم إن نجرب الجرد ده بسم الله ما شاء الله جميل و... وندعي البعض إن شاء الله بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين لا ضالين ولا مضلين اللهم اخرجنا في سبيلك ولا تجعل من حبيبك اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومه وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروم بحق على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفي لقاء قادم ان شاء الله ان, إن كتب لنا البقاء في هذه الدنيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قولت ايه ولا ايه انت اقعد يقول الكلام اللي إحنا مش عارفين نقوله كده ولا هذا ايه ده هو قالها انت مش كنت معنا هنا ولا رحت فين انت ولا